S hrano se ne igramo, ampak z limono pa lahko čistimo. Kako in na kakšen način, pa si pogledaj v videu. Pomlad je čas, ko se narava prebuja, mi imamo kar naenkrat ogromno energije in čas spomladanskega čiščenja. Limono lahko uporabimo pri pripravi osvežilca zraka. Ja, dejansko potrebujemo samo stisniti limono in toliko, kot imamo limoninega soka, toliko dodamo tudi vode. To vse nalijemo v neko stekleničko, kjer je pumpica in lahko to pošpricamo na okoli, to tekočino in uporabimo, kadar želimo osvežiti naš prostor. Limono ali njene olupke je zelo rada uporabljam pri čiščenju desk. Desko zelo dobro podrgnem z limonom, zato ker odlično odstranjuje vse maščobe in ko je deska res temeljito čista in suha, jo na oljem, Z lanenim oljem najraje. Ampak limona pa bo odlično poskrbela, da bomo odstranili maščobe. Limona je tudi odlična za čiščenje bolj trdovratnih madežev. in sicer z limono in sodo lahko naredimo tako odlično pasto, jaz temu rečem. Pasta pa zato, ker zmešamo limon in sok, nekaj sodebi karbone in dodamo malo vode. Dobimo tako zmes, tako pasto in s to pasto lahko podrgnemo oziroma najprej nanesemo na površine, kot so recimo tuš kabine, ali umivalnik ili jaki ali tistih masnih površin, kot so mikrovalovke pečice ali žar. Tako da limono, uporabimo kjerkoli. Pustimo nekaj časa in potem to skupaj vse podrgnemo in speremo. In limona bo odlično poskrbela, da bodo tudi trdovratni madeži odstranjeni. Pri čiščenju pa ne uporabljamo samo limoninih olupkov ali limone v kombinaciji sodo-pikarbono, ampak tudi sam sok. in sok uporabimo zato, da ga v bistvu nanesemo na trdovratne madeže. Če so ti madeži res bolj zažrti, se pravi bolj trdovratni, pustimo to več ur na recimo na umivalniku. Če pa je to nek raho madež, pa lahko z limoninim sokom samo Polijemo in potem že po desetih minutah podrgnemo made že dol. Če imate doma večjo količino limon in ne veste kaj z njimi, dajte te limone stisati v sok. Lahko jih seveda shranite v zamrzovalniku, lahko pa hranite ta sok v hladilniku in na to uporabite ta limoni sok za čiščenje različnih površin. Lahko so to površine v kuhini, lahko v kopalnici, skratka, zelo priročno čistilo dobite, Samo iz navadnega limoninega soka. Če imate pa še vi kakšno idejo, bom pa vesela vseh vaših predlogov spodaj pod komentarji. Mi se pa svet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!